Загиблий військовослужбовець Олександр Климов був учасником АТО ООС. На початку повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Провести останній путь Олександра прийшов його однокласник Михайло Жила. Вчилися сім років в четвертій школі, потім один рік в 27-й школі. Сашко такий був, він завжди гарно вчився. Ми з ним, ну, ми, ми взагалі був дружний клас. Якщо щось робити, ніхто нікого ніколи ніколи. Ну, в гурті був разом, завжди були разом, е, мені щось не давалося геометрія. Е, він попереду мене сидів, а потім позаду мене сидів. То я в частинку в нього геометрію спесував. З Олександром Михайло бачився рік тому. У нього закінчився контракт, він казав, що я думаю вже ну, звільнятися. Потім повномасштабне вторгнення, звісно, він не звільнився, він воював. Е, він завжди був, в нього двоє хлопців, він завжди ну, такий був, ну, Дійсно, справжній, справжній офіцер, справжній чоловік. Сашу Сашою вже навчалися в садочку разом, виховувалися. 12 садочок, ми виросли разом, я кажу, завжди був усміхнений, завжди привітний, завжди гарний. Ви знаєте, я кажу, біля садочка ростуть, ми вже бачили тополі. Такі вже великі, на жаль, старі, але ми разом їх садили. Постання Сніжана Косюк разом з Олександром бачилися на зустрічі випускників. Після садочка ми ще й навчалися в школі разом. Ми закінчили до восьмого класу, ми навчалися разом. Збиралися, були зустрічі випускників, у нас дружній дуже клас. Слава Богу, сьогодні прийшли дуже багато наших однокласників, ті, що пам'ятаємо. І пам'ятали його справжнім, і я думаю, що наш клас при наступних зустрічах буде завжди його пам'ятати і знати таким, як він є. Трирідний брат загиблого Сергій згадує дитинство з Олександром. Каже, постійно його носив на руках. Приходив на нас після свого обіду, приходив, щоб поправитися. Він такий пухленький був хлопчик, опітаний, так що він любив поїсти, погратися, поганяти. Він веселий був хлопець. Я з Богом спочиваю. Загинув Олександр 5 листопада у Херсонській області. Йому назавжди 47. Попрощатися із загиблим прийшла Вікторія, яка служила разом із Олександром. Він служив з моїм чоловіком. Мій чоловік теж помер вчора, похоронили. То він, вони були разом, він був його командиром. Я служила у 128-й поваром. я кормила їх, він завжди любив приходити їсти. Постійно ходив на кухню, брав булку, розрізав наполовину і Багато зівчонки туди клад. І, і сидів, і пив чай, і виходив, постійно анекдоти різні розказував. Як хочу з ним щось поговорити, то він одразу на шутки все зводив. Він був дуже хорошою людиною. Замкнутою, але хорошою. <му> Оховали Олександра Климова на Аллеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.